دخلت قبر العذاب ملي شفت الفراق ما قدرت نحبس دموعي وقلبي ليك مشتاق ليلي كيف صباحي حبك نومي سراق تنفكر في اليوم اللي صباحي فيه يشرق مالكاني مالك قلبي وروحي وكل مستعمراني كل حرف مني تينطق باسمك انت هي اللي عندي في هذا الدنيا سبحان الله تجمع زين ننسى فيك كيفاش قدرتي تختصري جمال كل أنتي وش واش ننسى كلامك الكاذب على العشق والغرام يسمعوا جماد يسجد وتحس به الأصنام من اللي ما قادره على كلمة كان بغيك؟ علاش تقوليها ليا؟ من اللي بعيدة عليك التضحية؟ علاش تكذبي عليا؟ نكتب كلمة بقطرة من دمي شكون اللي قارن همه بهمي علاش تنحس باللي الدنيا ديما ضدي علاش يوقع هذا الشي معايا وديما تنعدي باش غادي نوصفك انتيا ما توصفك كوراق ولا اقلام انتيا فوق الوصف انتيا وصفك محتاج الوصف يا ربي كيفاش غادي نوصف الجمال بالجمال والحنان بالحنان في ليلة ليالي الوحدة جالس رافع وجهي لسمة تنرسم وجهك في السمة عينك نجوم وفمك كوكب تايه شوية شفت لقمر نازل الأرض ووقف حدايا ما عرفت واش تنحلم حيت انتي اللي لقيت حدايا